العوامة هذه موضوعها خطير هذه العوامة هي طريقتي انا فيها يا جماعة هيك بتنعمل العوامة، العوامات التانية هذيك تروح تعوم في بحر تاني، مرحبا اليوم رح نعمل عوامة بس طريقة محدش عملها قبل هيك بالعسل بالعسل الطبيعي طبعا أنا مش موجود في دولة عربية أروح أشتري عسل ونغش فيه والأمور هذه، الناس عشان هيك بتعمل قطر في البيت بيستعملوا السكر. فالعسل هنا يعني فيه بتقدر تقوله في اليونان مرمى في الشوارع بلاش. فراح فرح نعمل اليوم عوامة بالعسل وطبعًا كل الحلويات اللي أنا راح أعملها حتكون بالعسل. مش حستعمل فيها سكر. فاااا خلينا نخش في الموضوع لانه الدنيا شتاء ولازم ناكل عوامة، الجو <تصفيق> بارد، <تصفيق> خلينا نبلش، عندي طحين تقريباً 280 جرام، عندي نشا 50 جرام، فانيلا، وعندي ميه تقريباً 550 مللي، أنا راح أستعمل من ال 550 مللي قديش أنا بدي. عندي برضه خميره تقريبا 12 جرام عندي برضه راح استعمل للعوامة كرفة قرفة وراح استعمل هيل الهيل والقرفة بيعطونا بقرش قرش فبما انه الجو بارد وبحتاج حلويات خلينا نبلش نعمل في العوامة الخميره طبعا 12 جرام وهنحط الميه سكر راح احط سكر قد الخميره انا قديش استعملت الخميره 12 مل راح احط 12 مل سكر طبعا انا حطيت معلقتين خميره وسط مش يعني حسبتن على الميزان فيها 12 جرام هو المزام طبعا حسب الاناني هذا شويه ملح نبداوو الخميره راح ابلش احط ثلاث اوتوماتيك وال والنشا مش محتاجه يعني أسرع خميره لانه هذه خميره فوريه استعملت 330 ملي انا، بعدين راح اكمل على بقيه الميه اللي انا بدي اياها. عندي هنا الطحين راح احطه كله 280 مللي 280 جرام بنحط النشا، اربع معالج انا حطيت، طلع معايا 50 جرام. مش هحتاج اكثر لانه فانيلا قوية، قوية كثير هذه الفانيلا. تقريبا جرامين او ثلاث جرامات ندير <تصفيق> باقية الميه اهم شيء القوام القوام اللي انا بدي اياه للسماسورة راح اظلني احرك فيها لمدة تقريبا اربع خمس دقائق لعنما تجمد معايا شوية بديها تجمد انا لما تجمد معايا بعد اربع خمس دقائق بخليها من نص ساعة على ساعة تتريح وبتعطيني حجم متضاعف يعني حجمها يتضاعف بزيادة راح نغطيها نسكر عليها بعد ما ضربناها تقريبا انا ضربتها تقريبا خمستعشر دقيقة لانتعطيها الشكل اللي انا بدي ايام يعني. تعرفين الجو هاكا والعجينة تحتاج ضرب بزيادة وحركة وامور زي هيك اسبت تتفاعل الخميرة مع المكونات راح نحطها هلا نسكر عليها برضو راح اخطيها بقماشة يعني اسبت تدفيها بزيادة وين؟ على الفرن ادفى مكان في المطبخ بنحطها في الفرن طبعا مش شغال الفرن بس بنحطها جوا لان الفرن جواته دافي بنخليها هيك لمدة نص ساعة ساعة او 45 دقيقة هي بتاخد معي 45 دقيقة تقريبا وبنخليها في الفرن شوية تتريح تتفاعل تنفش وبنبلش نرجع للعجينة استوت وصارت جاهزة حجمها تضاعف بزيادة طلعوا جميلة تمام. بالنسبة للعسل، هلق العسل جامد، جامد كتير. الشورا نسوي في العسل، تعالوا أوريكم. طبعاً اللي بحب يوكل بعسل، أنا بالنسبة للقطر طبعاً بتحطه تقريباً أربع كاسات سكر في جلاية وبنحط عليهم شوية مية على السكر. على كل اربع كاسات سكر تقريبا تقريبا ميتين جرام سكر بنحط تقريبا ستين ملي او مية ملي مية وبنحط ليمون بس يبلش العسل القطر معانا يجمد شوية يبلش هيك يغلي بنحط ليمونة شرحتين ليمونة او ليمونة عشان تخلي العسل يجمد شوية معانا وحبتين هان حبت هان هيل حبتين عشان تعطي ولكن انا اليوم راح اجرب بالعسل كيف راح اخلي العسل طري زيه زي القطر نجرب عندي هذه راح احطها قبل راح احط ميه سخنه حطيت الميه السخنه هو يعني اوريدي انا يعني دكتور اوريدي يعني طري زيه زي القطر ولكن انا بدي اياه ايش يصير معي شوية قطر <تصفيق> صار معي طري كتير خليه في المية السخنة وبنيجي للعوام يلا بالنسبة للمعلقة بنحط عليها شوية زيت عشان ما تلزقش معانا او شوية مية شوية زيت وبنبلش انا لابس كفاء طبعا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ما مره للعوامه راح اقليها كمان مره بعد ما اقليها المره الثانيه عشان تطلع معي كرنشي هنزلها دايركت على العسل العسل او القبر هي اوريدي كرنشي ولكن انا قليتها نص قلي نص جلية جلي. خليت الوجه ما يبينش معي على جدل الوجه راح يبين معي اشجار اشقر او احمر وعدل دايركت راح احطه وين على العسل او القطر. انا طبعا مستعمل عسل شو سويت انا في العسل هذا؟ حطيت طحنت اربع حبات حب هان هيل وحطيتهم على العسل ما حطيتوش مطحون ها طلعوا. ما حطيتش الحب الهام مطحون لا انا طحنته يعني عشان الريحه انا بدي الريحه يعني فريش هلا رح اوريكم طريقه كيف انا بعمل العروانه كل سنه انا هيك بعملها في الشتاء في الوقت الحالي يعني شايفين كيف تسمعوا الصوت؟ الصوت كيف؟ كرانشي ها شايفين؟ القليه الثانيه هي بتطلع القرمشه ال... هذه يعني كلها القليه الاولانيه نخليها ايش وجهها؟ ابيض زي هيك نخليها وجهها ابيض زي هيك ها مش كرانشي ولكن القليه الثانيه القليه ها شويه كرانشي ولكن القليه الثانيه هي اللي بتطلع الشغل المضبوط طبعا بنضلنا نقلب زي هيك يا جماعه ممنوع نسيب العوامة زي ما هي لازم نضلنا نقلب نقلب نقلب فيها نخليها ايش من جميع الجهات هلق طلعها انا بطلعهم من السيرج عدل من غير ما لسه انا بقدر صفلها خليها سخنه صفل ما تصفوهاش خلوها سخنه نزلوها زي ما هي هيك عوامة على دين كيفكو موضوحة خطير جدا العوامة هذه طلع جوز يا عمي شغل البيت ولا يعلى عليه ولا يعلى طلعوا كيف الشغل الرسمي شوية قرفة خلينا ندلع الامور زيادة إيش؟ عسل الله الله الله الله الله الله خلينا ندلعها سمعين ها؟ من هيك عوامه ما العوامة هذه موضوعها خطير هذه العوامة هاي طريقتي يعني انا فيها يا جماعة هيك بتنعمل العوامة العوامات التانية هذي تروح تعوم في بحر تاني خلينا احنا في عوامتنا <تصفيق> بالعسل بلا كلام فارغ بلا قطر بلا سكر لنكتل بعض احنا على السكر يا جماعة هايو عسل شو ماله؟ عسل نحل طبيعي يلا روحوا وصيعوا